شماعة شماعة شايلة ظروفنا مكسورة محتاجة تتجدد زي شكل في الصورة صورة. صورة. مش لاقي شماعه حياه باسمه متباع الظروف الحياة ما هيش ماشيه معانا <تصفيق> بالعافر ونحفر مش قاعدين في الحانه بدات من الصفر لا تحت السالب بشويه بعاني وده العادي محبوس جوه دماغه ومش عايز اخره مش عارف ما نفاق وانا صغير مستغرب فهمت المعاني لما كبرت فبهرج فاكرين واكل عيش مع انهم عارفين انه مكر وخداع بيمكروا بالناس والناس مش مدركه ضحك عليهم بضحكه متفبركه مع انها حقيقي وشوش مزيفه مزيفه, مزيفة حواليا في تعالي حاطين قناع في وشوشهم تشوفهم ملاك الله غالب الله غالب نجينا من المهالك نجينا من الخبيث واللي لنفسه مش سالك مش سالك مش عايز ابقى خايف دمي يفسد يبقى زيهم كلهم كلهم زي بعض في شكلهم بميزهم بسهوله الكذب في وشهم الدرجه الاولى ومش تحت منهم انا غيرهم مختلف مع منهم البشر تختلف ولو بشر في الزمن متغير وقاريني يختلف <تصفيق> <تصفيق> مش مدرك اللي بيحصل حياتي كئيبه فيها زحمه كتير زي الزريبه بحاول انطفش من الناس الغريب مش عايز حد اصلا ده سركة جواسيمه ده سركة جواسيمه مدش يصحيني من سريري ولا يجيني يتكلم معايا فوتو ولا يشتيلي مش مصلح اجتماعي ولا معزه تفديني انا بحب ابقى وحدي بعد يزنك سبيني وطف النور هولع بخور مره الدفن مش هتطول هتنتهي على طول والنهارده فوق راب عايشين وبكره تحت ميتين العبره فى النهايه كنت فين فى البدايه جوايا الام بتتسلط جوايا زي مرض خبيث زي ناس ملاحيس بيدمروا الاحاسيس خليك ما بينهم خليك انا اصلا حسيس ومدرك وفاهم بقى غيري وريث <سيس> انا مش عايز اعيش او عايز البحر وخايف ملاقيش السمك تحت او مش حابب يعيش ساعتها وافتقد المعنى في حياتي <سيس> او حتى احنا ليه عايشين كالاتي مفيش مبرر للمعنى جوا في حياتي والانتحار مش هيفيد <سيس> لازم اعيد <سيس> <محس> حساباتي لازم اعيد حساباتي وانسى اللي زمان ورمالي للايام مفكرش فكرش انه هان وهو مات والسلام وابدا اتعرف على نفسي وانسى اللي كان وابدا اخطط مع نفسي كله هيجي متهان بس انا غلبان وماليش في الأذى كله عارف من زمان بطيب وهادي مزروع فيها الحنان مش عادي مش عادي سلام بالسلام مش عادي مش عادي سلام بالسلام سلام بالسلام